עלינו לה�פיל מינוס 4X בריבוע בכל הביטוי הארוך הזה. 3X בריבוע ועוד 25X פחות 7. כאשר נתון לנו ביטוי כזה שבו גורם מסויwehr מוכפל בביטוי ארוך שנמצא בתוך סוגריים אפשר להשתמש בחוק הפילוק כדי לפתוח את הסוגריים. ולהכפיל כל העיוober בתוכם בגורם שלפני perfect. במקרה הזה 4 בריבוע. נכפיל עם כן הזה. מינוס 4X בריבוע בכל אחד מהעיוורים שבתוך הסוגריים. ונתחיל עם הראשון. מינוס 4X בריבוע כפול 3X בריבוע. כפול 3x בריבוע. ולזה עלינו להוסיף, מינוס 4x בריבוע כפול 25x. נרשום 25x. ולזה עלינו להוסיף, מינוס 4x בריבוע כפול מינוס 7. נרשום כפול מינוס 7. ננסה לפשט הביטוי שקיבלנו. נוכל כמובן להחליף את סדר האיברים כאן. במקום מינוס 4x בריבוע, כפול 3x בריבוע, נוכל לרשום, נלך צד אחרי צד ונרשום כל פעולה. בהמשך תוכלו לחשב בראש, לפחות חלק מהשלבים. ובכן, המכפלה הזו שווה ל-4 כפול 3 כפול x בריבוע כפול x בריבוע. ולמה שווה הביטוי הזה? מינוס 4 כפול 3 שווה ל-12, ו-x בריבוע כפול x בריבוע, זה כיף לחזקות עם בסיסים שווים, שווה ל-x ברביעית. הראשון הוא, כן, מינוס 12x ברביעית. נעבור לעבר הבאה. נראה למה הוא שווה. האיבר הזה שווה ל, וכמובן עלינו להוסיף כאן את סימן הפלוס, נרשום ועוד, ובכן, האיבר השני שווה ל, נוכל לרשום אותו כך, 25 כפול 4, כפול מינוס 4, סליחה, 25 כפול מינוס 4 כפול x בריבוע כפול x. נכפיל את המספרים, אלה היו המקדמים בביטוי מקורי, 25 כפול מינוס 4 שווה למינוס 100, ובכן, ועוד מינוס 100, או פשוט מינוס 100, כפול x בריבוע כפול x, או x בריבוע כפול x בחזקת 1, הבסיסים שווים כך שאפשר לחבר את המעריכים, איך 2 ועוד 1 שווה ל-3. יש לנו כאן, אם כן, מינוס 100x בשלישית. נשאר לנו העבר האחרון בסוגיים, אנחנו מכפילים אותו ב-4x בריבוע, ובכן, נרשום ועוד, זה סימן הפלוס כאן, ובכן, יש לנו מינוס 4, נכפיל אותו ב-7, ואחר כך ב בריבוע. אנחנו פשוט משנים את סדר העיוורים במכפלה הזו. ובכן, מינוס 4 כפול מינוס 7 שווה לפלוס 28, נראשון פלוס 28, ואת פלוס 28 ב-x בריבוע. כפול x בריבוע. אי אפשר להמשיך ולפשט את הביטוי. אין כאן ביטויים דומים, אלה הן חזקות של x,